take 16. <laughs> Kom, zdaj gledam pa sem, a ne? Hej, dobrodošli v moji gooda fooda kuhili. Danes bo pa torta. Nekaterim se zdi, da je vedno treba imeti dober razlog, da jo greš narediti. Ampak jaz nisem ena izmed njih. Tortolada je ful dobra in tudi praktična sladica. Lahko jo imate vedno na zalogi zaradi tega, ker ne vsebuje jajc, tako da je lahko dlje časa shranjena tudi v hladilniku. Ej, Piš. Piš. Najprej bomo naredili podlago tortolade. Potrebujemo 40 g mletih lešnikov, 80 g nesolenih pistacij, 30 g. orehov pekan, 165 g. dateljnov in še 3 žlice javorjevega siropa. Vse to zmeljemo, da nastane enotno zmes. Uporablja bom tale tortni model, zgleda mali, ampak tortelada je zaradi vseh teh oreščkov ful nasitna, tako da bo čez dovolj. Nova. Eni reče, se tudi podlaga, ne? No, to je fertig. Čas je za čokoladno kremo. A ja, tudi ta video se vam stača pogledati do konca, ker vas čisto pri zaključku čaka kupnina. Gremo nazaj k receptu. V multipraktiku zmiksamo tri manjše avokade, še žlic javarjevega siropa, 100 gramov kakava v prahu, 70 gramov stopljenega kokosovega olja in 85 gramov kokosovega mleka v pločevinki. Pomembno! Zato, da se kokosovo mleko takole strdi, mora pločevinka čez noč v hladilnik, je pa uporabna tudi kokosova voda, ki ostane noter, jaz jo dam v smutje, kaše ali jo preprosto spijem iz kozarca. Čin! Sestavine zmiksamo in dobili smo božansko čokoladno kremo. Čole mora zdaj za vsaj eno uro v hladilnik, da se strdi. Zdaj imamo pa čas, da naredimo tvojo novo najljubšo karamelo. Najprej na pon mi stopimo 40 gramov masla in 15 gramov kokosovega olja. Potem vzamemo navaden del sladkor in ga damo stran, ne rabimo ga. Uporabili bomo kokosov sladkor. 90 gramov ga stresemo v ponev, mešamo kakšno minuto, Potem pa dodamo še malo manj kot en deciliter sladke smetane. V tej točki ne zgleda najbolj lepo, ampak treba je samo malo počakati. Oh, poglejte tole! Ko bote enkrat naredili tako karamelo, ne bote hteli poskusiti več nobene druge. Ej! Zdaj pa samo še sfiniširamo tole lepotico. Karamelo prelijemo čez čokoladno kremo, Da bo res seksi, pa še ukrasimo spekane orehi, koščki svežih in dehidriranih jagod, pa smo. Prednjo postrežemo, jo za neki ur postavimo v hladini. še boljš pa je, če jo tam postite čez noč, če se vam seveda uspe zadržati. ena mojih najljubših torti. Napište mi spodaj v komentar, katero torto imate najraje vi. Dodajte hashtag sladki petek in tadaam, ste v za zdalilo vrednostno kartico za 30 evrov. In smo... Tamle spodi je rdeč gumbek, na katerega pritisneš, če se hočeš naročiti na Lidlo kanal za še več mojih videov. Se vidimo na slednji mesec. Čau!